Слава Збройним силам України. Вас вітає інформаційний вісник Стайпер. Американські чиновники не перестають дивуватися винахідливості українських військових. Так, нещодавно американські ЗМІ опублікували матеріал, у якому йдеться про ідею українських винахідників, які допомагають собі у запеклих білях протестити Росії. Давайте по чергу розглянемо цікаві винаходи та їхні технічні характеристики. Винахід кропива. Це назва розглобленого волонтерами армії СОС програмного забезпечення для артилеристів. Його використовує значна частина ЗСУ, а працює вона таким чином. У встановлений на планшети додаток вносяться координати «Цілий», а найближча артилерійська батарея задає по них удар. Один із багатьох прикладів роботи Кропиви – це знищення понтонної переправи російських військ через річку Сіверський Донець у травні 2022 року. Нагадаємо, що саме в той час було значно велику кількість техніки, яку російські окупанти намагалися переправити через річку. Ще один винахід українців – це дрони зі скидами. чому полягає їх суть? До квадрокоптерів чіпляють гранати чи навіть міни і скидають їх на противника. Варто зазначити, що ще до масштабного вторгнення Росії в Україну одним із перших таких дрони почали використовувати фахівці аеророзвідків. Їхня розробка – дрон Р-18. В основному вони працюють вночі, і їхня головна ціль – це техніка ворога. 5 грудня, ймовірно, українська армія задала ударів по аеродромах стратегічної авіації Росії «Енеріс-2» у Сиратовській та Дягильово у Рязанській областях. Як зазначили російські телеграм-канали, удари були задані радянським безпілотним пусу 41 Стриж. Україна це не підтвердила, але і не спростувала. Реактивні системи з залпового вогню на пікапах це ще одне цікаве інноваційне рішення українських військових. Сама ідея встановити зброю на позашляховик не є новою, адже щось подібне використовували у війнах у Ваністані, Іраку, Сирії і так далі. Однак найчастіше там встановлювалися великокаліберні кулемети чи зенітні системи. Українські військові поставили на позашлюгвики комплекси запуску некерованих авіаційних ракет, тож вийшов БМ-21град у мініатюрі. Мисливці за ракетами та шахетами. Це також досить цікава українська ідея, що віднайшла широке використання. Це створення невеликих мобільних груп зенітників, які полюють на російські крилаті ракети та дрони Камікадзе. Вони виїжджають до тих районів, над якими можуть проходити ракети та безпілотники, що озброєні висококаліберними кулеметами, а також з зенітно-ракетними комплексами. На їхньому рахунку вже є збиті цілі. Тож маємо на завершення зазначити, що американські журналісти високо оцінили відповідість та необхідність українських військових. Адже, окрім вище сказаного, сьогодні українці за допомогою 3D-принтерів виготовляють запчастини, щоб солдати мали можливість ремонтувати важку техніку у польових умовах. На цьому все. Пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал. Щоб бути в курсі найсвіжіших, найактуальніших подій, натискайте на дзвіночок. Слава нашим героям! Слава Україні!